اقسم بالله العظيم اتخذ جمله من التدابير الاستثنائيه التي يقتضيها الوضع في تونس وحتى تكون الديمقراطيه ديمقراطيه حقيقيه ليست ديمقراطيه شكليه <تصفيق>